يا هجوس حضري لي وهات من الجزاله هات بيوت تنوم اسعى لي لقالها والله اللي, اللي, اللي ما تدر والعذر ما لا مجال والقريحه في زفافها تبث سالها تقاعد يا حضري اسم محمد بكر الله فرح <تصفيق>